mi požičtým dulem z dobím trafi Když ja sa z toho kručiňa dostávim, Když ja sa z toho kručiňa dostávim, Takoj odsarane Keď nebudu pýtý, len doma si jíti. Keď nebudu pýtý, len doma si jíti. Útudňa ľubýtý, od skús sa zriskati lebo že on